Тіктокер послав військового на три букви, через що почався гостросюжетний трилер на багато серій з побиттям, вибаченнями, наїздами, розборками і багато чим. Про це сьогодні стисло поговоримо. Дуже цікава і показова ситуація. Анна Трінчер, яка зганьбилася на телебаченні, тому що не знала Дня Незалежності України і багато іншої базової інформації про Україну. Травля авторки пісні «Я танцюю гопака», через те, що в неї вийшов новий трек. Дуже сумний і неприємний тікток про Політичність українців, що завірусився, і нове слово дієвидло, через яке у всього Твіттера розірвалась жопа. Сьогодні ми з вами про це все поговоримо, пожартуємо, пообмірковуємо, десь повчимося. Коротше, все, як ви обожнюєте в вашому улюбленому шоу Крінж тижня» на каналі Рома Гені. Вітаю. По традиції хочу представитися для наших нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як геній. Я головний редактор провідного видання ІКЛА, який розповідає про Україну живою мовою. Найпопулярніше серед молодих в Інстаграмі. Також я музикант, митець, і просто тут з вами на своєму авторському каналі обговорю дуже важливе. Те що було важливо для українців завжди. Це срачі і чвари, але з цікавої філософської і культурної точки зору. <зору>, щоб збагатити наш український контекст і в принципі чомусь повчитися щоб вирости як нація коротше кажучи, класно провести час а ще коротше кажучи, мене звати Рома Геній зараз буде геніально пігнали тіктокери моя улюблена категорія людей і нехай це прозвучало як злий токсичний сарказм так воно і було. Я не те, щоб ненавиджу тіктокерів, тому що частково я сам такий. Але знаєте, є у цього слова такий фльор людей, які дойобуються до усіх на хрещатику, порушуючи власні особисті кордони окремих людей. Цей чувак, він взагалі-то, я чесно, не те, щоб його цільова аудиторія, але я бачив у Твіттері, як показували відос, де він, наприклад, просто перехожій дівчинці міг начепити отак от на руку наручники і казати, я тебе звільню, в таких умовах. Ти або йдеш зі мною на побачення, або там ще якась дуже схожа. Наприклад, даєш мені свій номер. Що, самі розумієте, що дуже сильно занадто. І те, що ми зараз побачимо, те, що він зробив у цьому прям сильно скандальному тіктоці, це, м'яку кажучи, найкраще краще. Дивимось. Смотри, Валера. Валера, брат, здорово. Ми вчора з там бухали. Кого я тобі Валер? А хто ти? ти? Я, Мукаїні. Засушник. з тобою бухав, дідько. Ти не мог мене спроси перед дівшкою, чи що? Нахуй мені тут. А що такого? Аку мені Ну ти за угол по базару, що? мені тут буй А нахуй такой буйний? А що ти буйний? Ти не бездину. Ти не пиздити. Ти розумієш, що ти людей. Давай, йди на. Я понял, надо давай. нахуй отсюди. От такий от відос. Дивитися на нього складно і важко і це звичайно викликало шалене обурення серед українців. Тут я одразу хочу зробити дуже сильну, важливу ремарку. Я тут не буду торкатися етнічного питання. Тому що цей чувак і його брати, які потім будуть видні у цій історії, вони громадяни України. А громада у нас дуже широка, велика і різна. І люди різних національностей складають нашу націю. Серед людей абсолютно різних етносів. Є дуже достойні люди, які багато чого роблять для країн, зокрема, наприклад, воюють на фронті, то не треба казати, що ці чуваки погані через те, що вони належать там для, до якогось конкретного етносу, тому що я не те, щоб сильно багато такого бачив, але, звичайно ж, я бачив і такі коментарі, тому давайте, будь ласка, на цьому не будемо спекулювати, я взагалі цього не торкатимуся більше. Як я розумію, в принципі, провокативність у цього чувака є однією з його фішок. Для мене у цьому відео, насправді, зрозуміло перш за все те, як воно взагалі потрапило в інтернет. Ну добре, уявімо собі, що фішка цього чувака, це провокативність, що він може комусь щось сказати, на що не наважиться інша людина. Це в принципі у пранкерів доволі часта фішка, да? вони типу сміливіші, вони порушують класичні суспільні порядки. Але уявімо собі, що цього чувака просто занесло. Ну таке, уявімо собі, що сталося. Він після того, як це змонтував, сам це і виставив, я правильно розумію. Якщо так, то це була прям, ну, супер, фатальна помилка. Ну, і звичайно ж, наслідки цієї помилки не змусили себе чекати. Звиняєшся? Я, Кринус, за я ви... тебе, Антону, не вірю, сука. Я не відусь, Передавай я... привіт, сука, Адіку. Адіку? Адіку, сука. Привет, Руки я... убери, от'єбала, нахуй. Руки, от'єбала, сука, убери. Аді. Передавай привіт, сука. Звичайно ж, цей відос не можна було показувати на ютубі, тому прийшлося просто замазити його і показати вам хоча б тільки звукову складову, але, повірте, там мало приємно, це просто побиття, це людь, яка, звичайно ж, мала от такі наслідки, такий вихід. Я не буду казати, що я не розумію, чому так сталося, але ж не буду казати, що я вважаю, що це правильно. Але це війна, і те, що люди зараз сильно, різко реагують на будь-що. Ну, прям реально на сути. Супер дрібниці, про які я, наприклад, розповім далі, це вже показує, наскільки ми усі сильно, кардинально роздратовані. А я зараз казав про дрібниці. А коли мова йде про те, що ти ображаєш військового, який зараз, знову ж таки, під час війни, для нас майже святі люди. Вони Атлант, вони Титани, на яких стоїть наша країна. Вони своїми плечима її підпирають. Звичайно, до них повага. Настільки високого рівня, що за них, звичайно, ми будемо сердитися. Ну, це не дрібниця, розумієте? На дрібницю сильно злимося. За військових? Ну, звичайно, це мало от такий емоційний вихід. Насправді у цієї історії дуже багато серій, я навіть не знаю, чи показувати усі, але давайте просто коротко пройдемося по хронології. Після того, як його побили, і він наче вибачався там, він записав таке відео. За три роки своєї блогерської кар'єри ніхто і ніколи в житті отак от себе не вів зі мною. Да, видео может быть реально, блядь, прямо максимально плохое, но никто не смог посметь вот это вот сделать. Сколько людей иностранной внешности воюют за Украину, скажите, пожалуйста. Сколько моих лично братьев сейчас служат на войне, сколько моих друзей сейчас на войне, сколько я помогал украинской армии. И сейчас меня будут запинывать, как скот последний. В какой момент в том ебаном паблике э, эти гуси изменили голос, щоб їх не розпознати. не переживайте, голос ми зберегли, а вас повинні знати всі. Тобто у цього чувака просто збільшувалося його обурення, і він прям злився на цю ситуацію, тому що вона здавалася йому сильно несправедливою, і він своєю риторикою казав, що буде відповідь. Але в даній ситуації, мені здається, він мав зрозуміти обставини, він мав зрозуміти, що так, можливо, його несправедливо побили. Але він спровокував це. І власне справедливо тут, або ні. Ну, дійсно, це просто обставини. Прикол у емоціях, які зараз відбуваються, які зараз вирують серед людей. Ну, тут нічого не поробиш. Ти просто маєш розуміти, що деякі штуки робити зараз просто небезпечно. Ну, по-перше, тупо, тому що це просто помилка. А по-друге, ну, пр -пр проти кого приперти? Проти всіх людей. Ну, всі будуть за цього військового. Що цікаво, начебто його поставили на щочек і змусили зібрати на пікап. За його словами. Це да? все це репліка, це нічого просто твої слова. Один на один вийшли, ми хтось з ним, да, розібралися. Туди-сюди, право-лево, там можна було б розкидати. І все просто, це все, що я покажу. Це просто його брат написав одному з цих чуваків, які на нього напали. І от там дуже велика класична пацанська тирада, по типу, вийдемо 100 на 100 з автоматами. Там це пряма цитата, якщо що. 10 на 10, 50 на 50, 100 на 100 з автоматами. Ну от, короче, приблизно така там була риторика. І навіть після цього був ще один доволі сумнівний момент, де він цей брат розповідав перебіг цих всіх подій чуваку, який є чеченським блогером і називає себе кадирівцем. Звичайно ж, це теж було дуже необережно, враховуючи, що він громадянин України. Він, значніше, це не каже, але він пояснює, що він міг би, можливо, виїхати з країни, що все поки що уляглося. Але не може. Це прямо означає, що він громадянин, і, ну і тому, власне, він не може покидати країну. Ну, коротше, помилка на помилку, він навіть тут каже, що він там жорстко тупить. Не знаю, що це. Можливо, просто люди зачепилися. І, і в них було купа емоцій. Вони не змогли одразу оцінити ситуацію. А це просто помилки на помилках. Що характерно, що у цього чувака нік СБУ в Телеграмі. Ну і потім, власне, цей тіктокер записав відос, де він пояснює, що він е, точно був неправий. Абсолютно на всі 100%. В пабліку катарсіс, до речі, написали е, походу в СБУ теж нік не затянули. <сіх> це іронічно. Я хочу вибачитися іменно лично перед этим воєнним. Якщо ти мене видиш, я прошу прощення у тебе. Ну і потім він теж записав доволі кринжовий відос, де він приїхав до цього ЗСУшника. Подивіться. Слухай, я хочу перед тобою вибачитися лично, потому що, як по-мені, це було, ну, по моїй стороні. Тому я хочу лично вибачитися як człowieку к тебе. Неважливо, воєнний ти, не воєнний, я реально уважаю людей. Просто я тупану. Вот реально. Угу. Ну и изглупил. И хочу принести перед тобой извинения. Если там какая то помощь тебе нужна, брат, ты можешь обратиться ко мне. Вы, вы его, действительно, вы да. Так, Так, так. Сейчас хочу извиниться перед всей страной за мій неудачний пранк. Не знаю, я, в принципі, не сильно люблю ці показові вибачення, я вам скажу чесно, і в даному конкретному а, в, випадку це виглядає так, що цей чувак з ЗСУ, він такий, да від'єбіся, блять, від мене, чесно, я вже, я вже забув, я навіть не знав, що це розірвало інтернет, хто цей чувак, просто хочу трошки відпочити, блять, дайте мені спокій. Воно виглядає трошки вимочено. Але ситуація, знову ж таки, показова. Як я вже дуже багато разів казав, цікаве явище, цікавий прогрес нашої спільноти, нашої громади через те, що навіть маленькі помилки зараз інколи дуже навіть часто незаслужено роздуваються то справжні помилки вони в, в принципі не можуть залишитися без такого фіналу. Люди вибачаються, їх звільняють, бренди закривають. Коротше, все прям максимально заточене на те, щоб зараз люди такого не робили. І в принципі слідкували за своєю риторикою, за своїми діями. Коротше, зараз український народ згуртувався. І я б дуже сильно хотів, щоб ми і про політику. Так само думали багато, як про такі зрозумілі історії. Звичайно, їх легше зрозуміти, ніж махінації, наприклад, кадрові. Але, звичайно ж, нам важливо не приїбати. І таке. Ну, наче хепі-єнд, всі щасливі. Тому ми просто рухаємось далі. Анна Трінчер. Багато українських пабліків розфорсили, що Аня Трінчер... Обісралися, типу, людина, яка постійно співає, що вона козачка, що в неї все таке патріотичне. Коротше, одна з найбільших рупорів тарабарщини і шароварщини України не знає елементарних речей зі шкільної програми, власне, про Україну. Давайте подивимось фрагмент якій частині тіла нема спокою через дурну голову? Язик! Неправильно. За дурною головою і ногам нема спокою. Спокою, кажуть, блядь, в країні. Ну, йоб твою мать, ну, мішана. Ну, як так можна було? Мало того, що ти, блін, в інстаграмі поради харчові роздаєш, так ти ще елементарного не знаєш. Так, спокою, але в художньому творі може бути спокою. Це мене, чесно, найбільше збентежило в цьому відосі. Let's go! Україна здобула незалежність. 1990 дата А дата 30... 31 Неправильная відповідь 24 серпня 1991 року Хто зображений на купюрі 5 гривень 5 гривень Іван Франко Ні Богдан Хмельницький Як називається по парламент України президента. Це Верховна Рада, на яке свято виконують колядки. Ну і вона правильно відповіла, власне. Коротше, якщо чесно, я не бачу в цьому абсолютно нічого кримінального. Як в тому, що вона не знала відповідей на ці питання, так і в тому, що вона при цьому виконує шароварні пісні. Не маю якихось очікувань від людей, які співають шароварні пісні. Це, в принципі, окрема тема, я досі довго на неї думаю, я думаю, що ми сьогодні про неї ще поговоримо. Ну, не знала вона. Так, ну це смішно звучало. Ну, блін, наш парламент <звук> назвати парламентсько-президентською республікою, ну, блєть, ну, Ну да, ну це дивно, але ну і що? Ну гіршою людиною вона через це стала. Ні, знаєте, коли в мене почалися панічні атаки, мені психологиня каже: "Ну чого, чого, чого ти боїшся? Чому саме тобі це не подобається?" І я такий: "Та думаю, що засудження людей. Ну типу я такий весь зазвичай йоу, класний, і тут раптом у мене починається панічна атака, і вона каже: "Ну так а що? Через те, що вона в тебе почалась? Ти що, гіршою людиною став?" А я такий кажу: "А гірше вже. Нікуди. Ну коротше, Анна Трінчер для мене хиткий персонаж, не те, щоб вона мені подобається, не те, щоб не подобається. Симпатична дівчинка, виконує, я думаю, що якусь свою роль в суспільстві. Та і в принципі що? Заробляє на піснях. Вона співачка, які до неї питання? Ну не знає вона цієї інформації. Було б класно, якщо б знала. Питань нема. Не знає? Теж нема питань. А ми рухаємось далі. Значить, контора шлях битрав. Це не комерційна, наскільки я знаю, організація, це типу, спільнота, спілка, яка займається локалізацією ігр на українську мову. Що ахуєнна справа, респект таким пацанам. Вони переклали гру, яка називається Sherlock Holmes The Awakened, що є, до речі. Українською грою, прикиньте, українці роблять гру про Шерлока Голмса, якщо ну, якщо хтось цього блін не знав. І гра кажуть, що дуже класна. Ну, яка ж вона, блін, ще б могла бути? Але <смас> прикол у тому, що так, локалізацію довірили у цьому власне локалізатору, і начеб все непогано. Ну кажуть, що не ідеально, але в налаштуваннях звуку є слово, яке звучить як дієвидло. Дієвидло. Ну, мені складно зрозуміти ітимологію цього слова, не прибігаючи до е, віки словника. І в чому, в принципі, проблема? В тому, що багато людей в Твіттері сказали, що ну, це не канон, не існує такого слова. І вони ніде не знайшли аналогів. І нащо його використовувати. І звучить воно тупо, і людям воно не подобається. Ну і люди розділилися. Хтось сказав, та це ж новотвір. Таке має бути, мова розвивається, хтось придумав, людям сподобалося, воно пішло собі далі. І насправді воно піде. Якщо чесно, мені здається, я це не перевіряв, що слово «смаколики» придумали якісь рекламщики, просто свого часу. Тому що я пам'ятаю, що я в дитинстві його не чув, наприклад, в школі, але почув в рекламі. І після цього вони тик-тик-тик-тик Так, тик, тик, тик, от розлетілися. Виправте мене, якщо я не правив, в коментарях. Тут, наприклад, аккаунт в Твіттері GamergateGG. Геймардгеймергейтгеге написав: мені здавалося, що ціль новотворів зробити інтуїтивно зрозумілі слова, хоча б для носіїв мови, аби збагачувати та популяризувати українську мову. Слово вибачте, що називається словом дієвидло робить все, щоб українці переходили на будь-яку мову, але не українську. З першою половиною згодний, з другою перебір на мій погляд. Ну що, блядь, люди такі: "О, ні, в українській є дивовидло, е, дієвидло". Ні, дивовидло це дивовижне повидло. Стидно. Дуже стидно І фіг з ним, нічого страшного не сталося Можна вибачитися, замінити це слово і забути його як страшний сон Але ні, замість цього, власне, локалізатор Вирішили, що їм це по кайфу Адже є люди, які ненавидять будь-які українські новотвори Ось позиція, власне, самого локалізатора Думаємо, що спробувати щось нове завжди варто До того ж, розробники не були проти А вони дуже суворі зазвичай Може... У когось буде палати, як від ігорладу та інших слів, які відрізняються від англійських. Але треба не лише чуже використовувати, але й своє любити і розвивати. Як казав Тарас Шевченко, чуже поважайте, та й свого не цурайтеся. Якщо я раптом помилився з автором або з точністю цитати, то це новотвір. Їм відповідають, до ігроладу ніхто претензій якраз немає Навіть найзапекліші гейтери вже зрозуміли, що використовувати його треба як синонім геймплею Якщо чесно, я дивився нещодавно відос Олдбоя І він використовує слово ігролад І я слухаю, слухаю і не можу навіть по контексту зрозуміти, що саме мається на увазі Тому що він, не пам'ятаю яку гру він обговорював, але там можна було б використати, наприклад, і слово гейм дизайн або, наприклад, левел-дизайн. А там було, типу, геймплей, як з'ясувалося, Я тільки через цю тему взагалі зрозумів, що таке ігролад. Тому новотворце це справа така. Я згодний, що класно, якщо вони одразу зрозумілі. Можливо, навіть не самі по собі, а в контекстах. Слово «ігролад» для мене не було зрозуміло одразу по контексту. Це при катастрофічно високому рівні поваги до олдбоя. І, в принципі, доволі лояльно ставлення до новотворів, як таких. Я пам'ятаю свого часу, наприклад, коли в 2004 році ще ніхто не перекладав мультики, наприклад, або фільми, прям не дублював українську, і все вони в Одесі, і навіть в інших, якщо я розумію правильно, містах України, показувалися російською, по М1 показували, що от мультик Теркель і Халепа, це данський мультик, переклали, прям продублювали українську мову. І я з моїм корішом, Женю, ми були настільки хайпт через це, що я одразу побіг в Таврю В в Одесі і купив DVD і ми подивилися це на PlayStation 2 І це для нас було вау, клас Ми дивимося, україномовний мультик, це був разьоп Просто разьоп. Так, до чого, я спитаєте ви? Там був момент якогось бенкету, де якийсь там п'яний бумер, якийсь дядько там, батько Він звернувся до музики И каже эй музидло! З ЗАЛАБАНОМ ЩОСЬ ЯКУСЬ МУЗИКУ Ну типу, він вжив слово музидло, що точно є новотвором Я, до речі, потім подивився, хто перекладав цей мультик І це був автор пісні Україна, це я Ну і, в принципі, композитор, і поет, і, я так розумію, що і прозаїк Коротше, талановита людина І це був прикольний новотвор, він прям легко зчитується Я, до речі, просто, як цікавий факт про мене, хочу козирнути, що, уявіть собі Я, не знаю, скільки мені було років, років 14, я думаю В Одесі, сидів і на сайті Скайпу. <реш> такі були часи В Suggestions ну, там, Типу як форум був такий Я ініціював Переклад скайпу на українську мову І постійно писав аргументи Туди, там мені підтримка казала Ну не на часі, мало користувачів І так далі, я такий, давайте я вам перекладу Вони такі, ну там ж є можливість Створити свій файл перекладу Там можна було реально в програмі Замінити будь-який термін в програмі На іншому, там було да яслі. Просто, <реш> просто космічно кількість. І я сидів, їх перекладав. Я не переклав все, але я переклав те, що прям було, знаєте, прям сильно видно. Та фіга насправді я переклав. І скинув тут, туди цей файл, якщо я не помиляюся. Якось і намагався його скинути, точно пам'ятаю. Коротше, я був локалізатором. Тому ви не просто так от слухаєте мою думку. Я тут, блін, між прочим, перший локалізатор Skype в Україні. Що це, не статус, по-вашому? Я думаю, що це, ну, мінімум пам'ятник. Але от людина, падон. Я, чесно знаю не подивився, хто це. Мама каже, що я класний контент-мейкер, подкастер, актор озвучання і просто молодець. Я шарю цього чувака. Я дивлюся його відоси інколи. Так от він написав у відповідь цьому геймер-гейту, що це єбаний крінж. Як же ви заїбали з тим недовол... невдоволенім дієвидлом? Роздули з мухи слона. Але ок, маєте право. Але через одне слово, не грати в українську шикарну гру, слово, яке бачать лише ті, хто лізуть в налаштування, Називати це перепоною грати в гру Блять, вас поплавило. І з цим я точно погоджуюся. Мій особистий висновок. З новотворами завжди будуть люди, які будуть проти. Слово застосунок, як і додаток, колись з'являлося в якихось операційних системах. Якщо я не помиляюся, застосунок взагалі з'явилося в сьому, або в XP, Windows, і, коротше, може в Vista навіть. Мені здається, що в Vista. І зараз люди іми користуються. І воно їм подобається. Хтось їх придумав, воно пішло в... Вжиток, якісь напішли. Ну просто, типу, це, це класика, таке нормально. Точно, воно не може стати на заваді, щоб пограти в українську гру і підтримати українського розробника. Обов'язково грайте. Я, чесно, навіть не подивився, чи є вона на п'яту соньку, але подивлюся, і якщо є, почекаю на знижках. Ну я що, ви мені мало донатите. До речі, про це. Ні, жартую. Добре, ну коротше, з цим розібралися. Едем далее. До речі, про донати все-таки. Насправді, не забудьте підписатися на мій канал, як ви бачите, тут в нас задорно, смішно і весело. Ми тут обговорюємо крінжу, змістовно обговорюємо, по-філософськи, вчимося. До речі, потім це все ще переходить в коментарі, які, як ви знаєте, я читаю. Також не забувайте ставити лайк або дізлайк цьому відео, ставте там на цей дзвіночок, шміночок. І також не забувайте, що в мене є спонсорство каналу, яке ви можете оформити по посиланню в описі до цього відео або в закріпленому коментарі. Так само там є монобанка, посилання на монобанку, і так само там є buy me a cafe. До речі, хочу вам зачитати е, смішний, значить, донат, е, який мені прийшов. Там можна ж прикріпляти текст, коли донатиш. Можна стати підписником, а можна просто прикріпити смішний або не смішний текст. <кхід> от, значить, от, значить. Um. значить, зачитую, мені смішно мені було, значить. Рома, привіт. Прийшов і мій час для донату. Дивлюся твій блог вже кілька років на ничку. Колись давно у нас з тобою був дуже поганий секс. Але як блогер ти крутий. В принципі, а як це може бути пов'язано? Типу, один поганий секс? Це не означає, що, я, що в мене поганий секс завжди. Може в мене є і відео погані. Ну добре, давайте далі. Сміюся кожен раз, як дивлюся. Ні, не через секс. То скоріше був травматичний експіріенс. А через жарти. Ти крутий, не зупиняйся. Коли навіть досягнеш своїх цілей. Це ж не секс? <ріху> не засмучуйся через повідомлення, це скоріше прикол дівчини під шофе. Минуло багато роськів, може, ти навіть не згадаєш, хто це цьому. Згадаю, звичайно, переназу тебе в записній книжці. Ні, я насправді, звичайно ж, не розумію, хто це. Це анонімний автор. Ну я і класним блогером став не одразу. Поняли? Прикол. Ну коротше, донайте мені і туди, і сюди, і, до речі, в мене з будь-якими спонсорами і ютубними, і байміковними є секретний чат, де ми спілкуємося, інколи навіть робимо класні, дійсно цікаві і розумні коли, де обговорюємо цікаві теми. Ну все, а ми далі кринжувати. Пігнали. Значить, тікток про аполітичність українців, від якого в мене загорілася жіпа. Підкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що зараз в Україні ще є депутати від ОПЗЖ? Які? О, я не знаю, я в політиці взагалі не... Пам'ятаєте, що таке ОПЗЖ? Ні, тому що я не хочу знати про політику, і мені це не цікаво. Чому? Ну, тому що я хочу жити спокійною життєю. Як це ОПЗЖ минулого? Ж... Ж... Опозиційна ну, платформа «За життя» була така партія від Медведчука. А керував цей... Медведчук. Ну, дивіться, коли був Медведчук, в, в, який, в який період? <зас> Поясніть мені. <зас> <зас> <зас> ОПЗЖ, знаєте, така партія була? Ні. Опозиційна платформа «За життя»? Медведчуківська. Не знаю. Як ви ставитесь до того, що зараз в парламенті досі є депутати від ОПЗЖ? Зараз ви не ж <реш> Типажні ти, такі дівчата сидять, майже в капелу луку, в однакових цих окулярах, і дують цю парілку. Ну, нічого поганого, просто цікавий образ для кіно. Я це, це не внигою. Я до пол політики взагалі не касаюсь. Як це? Ну, От отак. А вони є, так? Так. Да. Ну, значить, щось там коїться. От, там все прораховано. Не знаю навіть що вам відвідати. Чого? Не цікаво. Ви розбираєтеся в політиці. Да. Я, так, в політиці, я по-русски буду в політиці, не сильно зараз копаюсь, ну, я вам скажу, головне, щоб не було корупції... Я не люблю відповідати, я не люблю такі відповідати на такі питання, чесно. Ну, короче, понятно. Я вам дуже спробую коротко розповісти, що я про це думаю. Ну, по-перше, звичайно, що ОПЗЖ досі існує в нашій владі, це для мене така, знаєте, буденна думка. Я такий, як це, блядь, ще відбуває? Ну, чому, як, просто? Невже можна якось, блін. цей во? Ну це піздець. Те, що ОПЗЖ досі є в нашій владі, ну це срака. Сраки дофіга. Ну, типу, про це треба знати. І я вам хочу зараз на аналогії пояснити чому. Я нещодавно задумався, а наскільки взагалі правильно, що ми називаємо наш уряд владою. Тому що влада, це ми, люди, які поставили ну, людей, які компетентні, яким ми довіряємо, і бачимо в них лідерські якості. Тобто, власне, вони керуючи нашим, нашим домом. Тобто, ми, власне, живемо в цьому домі. Умовно кажучи, вони наші прибиральники, сад, садівники. Коротше, вони нас обслуговують. Ми платимо їм гроші. Це якщо зменшити кількість людей України до десяти людей, то дев'ятеро сказали одному. Ти класний чувак. Ми тобі довіряємо. Ми реально не пам'ятаємо за тобою косяків. Типу, ну були якісь, але це не вважається, або взагалі не було, і це взагалі ідеально. Ти отут класно розбираєшся, ми тобі у цьому довіряємо, от що б ти робив? Він такий, от я б так от зробив, ви погоджуєтесь з цим? І вони такі, да, ми з цим погоджуємося, зробиш? А він такий, ну зроблю, а ви мені трошки типу, будете платити за це, кожний потрошки вийде нормально. Отака така система. Звичайно, якщо він якимось чином буде часто факапити, або зафакапить один раз, я не знаю, підірви їх довіру, вони, звичайно, задумаються, дев'ятеро людей, над тим, щоб цього одного замінити на іншого. Тому що, ну, це легко зрозуміти, да, коли вас дев'ятеро. Нас 40 мільйонів. Але відбувається все те саме. Просто, ну, пропорції інші. І ми, звичайно ж, маємо... Особливо зараз дуже важливо слідкувати за політикою, тому що зараз у нас суд, ну, просто доленосний момент в історії країни. Ми маємо про це писати, говорити, думати, висказувати своє недовольство. Що ви думаєте? Не пам'ятаєте, був випадок, коли уряд запропонував, щоб всі люди, чоловіки мали приїхати в свої рідні міста і відв'язатися від того військкомату і стати на облік. І це настільки обурило людей, що вони такі. То це був прикол, <смех> ну приблизно так я вам знаєте, трошки так в широкими масками описав ситуацію. Це працює, тому що в нас слава Богу поки що та й демократія. Я про це задумався після того, як пам'ятаєте, вийшов цей супер кринжовий, запропонували цей законопроект про критику влади. Якою в сраку влади? Це ви нас критикувати збираєтеся? Ні. Але прикол у тому, що ми і маємо бути цією владою. А коли ми отак от ставимося, то ці наші садовники і ці наші блін прибиральниці. Вони починають просто користуватися тим, що в них є доступ до усього дому. І чинять там будь-що. І інколи навіть шкодять нам. Тому ми маємо за цим слідкувати. Я не можу сказати, що я, блядь, от зараз сиджу в уйобовісті, і я магістр по політиці. Але я намагаюся. Що для цього треба? Просто підписатися на декілька прикольних видань, які пишуть інколи хоча б про політику. Як Ікла, наприклад, до речі. Або якісь канали, де ви довіряєте е, людям спікерам, де вони регулярно підіймають важливі теми. Мокрика можу вам порадити, це як такий, знаєте, перший крочок. От Мокрик, супер, мені дуже подобається, в нас з ним е з'являються думки одночасно. Я про щось задумався, знаєте, за така філософська думка пустилася, він випускає про цей відос. Це топ. Ну, мені сильно подобається його контент. Коротше, слідкуйте за цим. І тільки так ми станемо дорослою нацією. Я вже минулого відосу сказав, що зараз нас народжується нація, і це не означає, що її не було. Але... Через те, що нас постійно загарбували, ми були в окупації, нам мішали мозки з різними культурами, не нашими. Нашу культуру забороняли. В нас багато зв'язків, причина, наслідок просто стерлися. Не як у поляків, а сильно стерлися. Тому вони дуже швидко викинули, наприклад, Росію свого часу, абсолютно, прямо закенслили всіх комуністів. І все, і полетіли вперед. А в нас були просто наслідки того, що нам нав'язувало дуже довго. І ми не можемо зараз просто енертно рухатися. Зараз час змін. Будь ласка, огофтайтеся і думайте. Вибачте за цю лекцію, а ми йдемо далі. Гарний українець я, я навалюю крінжа. Ну, коротше, Лущинська, Лущинська, таке воно симпатичне прізвище, це дівчинка, яка танцює гопака, навалила лютої шароварщини декілька місяців тому, що роз'єбало усю країну. Насправді, ви ж розумієте, що якщо не випадок з тим, що його, вона зустріла Гордона, ніхто про цю пісню і не дізнався. От це просто була б ще одна крапля в гігантському океані шароварщини, яку зараз роблять українські артисти. Не всі, звичайно, дуже багато хто. Ця пісня дійсно була доволі показовою з точки зору апогейності, тому що там буквально в ключових словах співається «Коси запліла, вишуванку одягла, гарна українка я, я танцюю його Пістець. Ну типу це, знаєте, це такі кліше кожного, я не знаю, свята в школі. От там дають такі репліки, знаєте. Чотири дитинки виходять на цей утренік, і вони виходять по черзі на сцену, і перший. Косень заплала! Вишиванку одягла! Ну, знаєте, ну це такого рівня поезія, і вона настільки ж е карикатурно етнічна, от, знаєте, от настільки. І, звичайно, багато елементів комусь не подобались, і те, як вона це подала. Коротше, затригерило багатьох, воно розхуярило країну, ну і всі такі, о, от вона, звичайно, дуречка. Ну і, власне, можна зрозуміти людей. Можна зрозуміти людей. Ми всі е, по-злому над нею посміялися, тому що воно тут от вже стояло. А що, ну злість є, що, її проковтнеш? Правильно воно, неправильно. Народна злість не проковтується. Я хочу, щоб це була моя цитата великої людини. Ось таким протиром. Народна злість не проковтується, це правда. Етично це або ні, ну... Куди дінеш, реально. Але проблема пішла далі. І жіночка, власне, зробила другий трек, який називається «Прокачу». Я не впевнений, що зможу зараз показати. Спробую, але це не так важливо, насправді. Спробую. Якщо Ютуб не забанить, воно тут буде. Якщо раптом не вставилися, то там просто танцювальний хіт з дуже простою лірикою. І я хочу вам одразу її зачитати, щоб у вас склалася більш детальна така картина. За кермом небезпечна дівчина Ямчу. Обережно, зараз тебе прокачу. Прокачу, тебе прокачу. Туди, туди-сюди тебе прокачу. Ну, насправді в мене просто вже такий настрій. Знаєте, не можу сказати, що <кхід> в цьому тексті є щось прям сильно тупе або сильно смішне. Ну, це типова, блін, попсова пісня. Не супер вишукана. Я не можу сказати, що вона класна, або вона середня. Вона трошки нижче середньої по якості тексту. От я б так сказав. Трошки. Ну, буквально на, на пісечку маленьку. Ну і там, власне, насправді те саме по куплету, не буду за це, це занурюватися, але от по. Дивіться, я просто спустився в коментарі, подивіться, що люди пишуть. І там наступне. Мені здається, що Бог нас за щось наказує. Окей? До прослуховування цього шедевру я був закритий в собі. Тепер я вскрився. Дякую, Юля. А, ну, це такий, що плюс-мінус гумористичний. Але далі там, блядь, несеться. Подивіться просто. Чесно, таке відчуття, що ти кайфуєш від того, що тебе поносять. Ти буквально робиш все для цього. Як по методичці. Аж навіть цікаво, що там далі написали. Так це піар. Її гроші. Ви ж самі її форсуєте. Ну, я розумію рівень просто людей, які це пишуть. Походу, родичів знімальної групи тримали в заручниках. Бо по-іншому ніхто б не підписався на такий. Зашквар, позор, зброя массового уражения, жах, два слова и вся песня. Ну песня не каждый день слушать, потому что отстой полный. такой отстой, что можно через один день. <реш> Блять... А куди сригнуть? Риготіна! Тепер я зрозуміла, що інстасамка не була крінжом. Як же мені соромно, що вона українка. Писати, як же мені соромно, що вона українка, це занадто. І, в принципі, ця пісня, вона не суперякісна на мій особистий смак. Хоча вона 100% Ізі. Могла б грати в якомусь кароке-клубі, коли всі трошки вип'ли, і вона така, знаєте, трошки, ну, вона танцювальна, вона запальна. Я впевнений, що я, я як людина, яка слухає пісню зі словами «Ми сікатори, і ми тебе чікнем. Я впевнений, що в мене в плейлісті є пісні з тупішим текстом, ніж тут. Не ця. Не, не ця. Просто є. І впевнений, що у цих коментаторів, блять, тим паче. Я впевнений, що вони не писали такого, наприклад, на позитива Яню Трінчер. Ну просто тому, що не було такого тренду булити людей. Ну, інших. Ця дівчинка, вона потрапила під якийсь вогонь свого часу. Через те, що вона стала апогеєм цього за нею закріпився цей образ але якщо навіть розібрати цю пісню ну вона не супер класно написана з точки зору тексту і це суб'єктивна моя точка зору точно не, не по уйопськи я ж займаюся санграйтерством на замовлення пишу пісні типу, я у цьому прям сильно добре знаюся і ця пісня не написана погано точно і продакшн там доволі такий блять непоганий дуже хороший я б навіть сказав я до чого кажу, я не люблю шароварщину хоча я розумію, що вона виконує якусь свою функцію в суспільстві. Та й, блін, хай буде. І конкретно минула пісня була ж... ну, жахливою, дійсно. Хоча вона мелодійно теж була по-своєму прикольна. Ця дівчинка, ну вона своя, для когось. Ну не для мене, і, не... і я впевнений, що насправді для багатьох людей, які тут пишуть ці хейтерські коментарі, вона теж могла б залетіти просто, якщо б її так не подали через першу пісню. Вона не, ну, не заслуговує цього, будь ласка, від'їбіться від малої. Я хочу стати на її захист. Перша пісня – Крінж. Ця пісня не супер, але вона точно не заслуговує такого, блядь, булінгу. Від'єбится. Я хочу бути першим, просто хотів бути першим, хто скаже від'єбится від Лушчинської. Від'єбится від Лушчинської! А ми йдемо далі. От такий вийшов випуск, мені здається, класний, дуже різнобарвний вийшов випуск. І останньою фарбою, знаєте, я як митець дивлюся на картину цього випуску. Я хочу вам нагадати, що в мене є BuyMeiCoffee, спонсорство, будь ласка, підтримайте мій канал. До речі, дивно, знаєте, один відос, у мене підтримало людей шість. Ну, що, класно, я кожному вдячний. Я вдячний в будь-якому випадку. А за минулий тільки один. З чим це пов'язано? Я не знаю. Але, будь ласка, підтримуйте. Мені це буде дуже корисно. Дійсно, дуже корисно. Тому що зараз на ринку реклами не сильно багато, особливо, коли в... на каналі не такі високі перегляди. А ми зараз на моєму каналі, як ви знаєте, боремося з українськість. Тому що ми не ще з минулої мови. Скажімо так, залишилося багато російськомовних людей, які вже просто не вмикають мої відоси. Мені потрібно більше саме україномовних підписників, тому і підписатися, будь ласка, не забудьте, не забудьте. Вибачте, у мене вже просто дурний настрій. Все, всіх обійняв, поцілував, полайкали мене, підписалися, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, па-па.